Sabies que l'exemple del gat de Schrödinger el va proposar Erwin Schrödinger per a criticar la física quàntica? T'ho resumeixo. Fiquem un gat dins una caixa, dins aquesta caixa un àtom radioactiu capaç d'engegar un mecanisme que pot matar el gat. L'àtom és un objecte quàntic. Fem que tingui un 50% de probabilitats de trencar-se i aleshores d'engegar un mecanisme que mataria el gat. Erwin, això és bastant poc vegà. Si no obro la caixa, la física quàntica em diu que l'àtom, que sí que és un objecte quàntic, està alhora trencat i no trencat. Això està bé. Els àtoms, encara que sigui un inguit estrany, fan aquest tipus de coses i ho hem pogut comprovar en experiments. Ara, si extrapolem això de que l'àtom està trencat i no trencat, aleshores el mecanisme està engegat i no engegat alhora i el gat està mort i viu alhora. Però és que això no té cap sentit, canso. És un coi de gat, és un coi de gat, que no és un estat quàntic. Si fos capaç d'estar en dos estats a l'hora, hauria d'exhibir altres propietats quàntiques que evidentment no exhibeix. És un gat. No és un gat o una partícula. No pot travessar la caixa. És utòpic no. i no. No podem extrapolar. En algun moment, entre l'àtom i el gat, la quàntica s'ha perdut. I què ha passat? Doncs que a diferència d'aquest àtom imaginari que ens acabem d'inventar, el gat no està aïllat de l'univers. Està tocant els àtoms de les parets de la caixa, està en contacte amb les molècules de l'aire... A través de la interacció amb aquests àtoms ràndoms aleatoris de la caixa o de l'aire, els àtoms del gat van entrellaçant-s'hi i perdent les seves propietats quàntiques. S'anomena el fenomen de la decoherència i és un fenomen que encara estem començant a entendre. Si en algun moment el gat ha estat viu i mort alhora, aquesta propietat s'ha perdut en una fracció minúscula de temps. Abans que tu obris la caixa, el gat ja està viu o mort. De l'entrellaçament i la decoherència en parlarem més a les Jornades del Cosmos, on aprendràs això i molt més. De la mà de ponents superxulos com jo, ves al web per a més informació. T'hi ja esperem.